Вітаю вас, усі любителі православного слова. Миру і радості вам. Незабаром свято, свято хрещення Господа. Цей день ми один одного поздравляємо, ми святкуємо, радіємо, і церкву водичку свято приносимо. Але чи ми задумуємося над тим, що це за свято таке? Що ж відбулося на ріках Іордану? Коли Ісусу Христу сповнилися 30 років, настала пора проповіді Євангелія – доба Нового Завіту. Іван Притеча, для того, щоб людей підготувати до цієї доби, він прибігнув до одного обряду, відомого кожній ідеї на той час – обряд хрещення, який був являється омовінням у водах Іордану. Обряд проходив таким чином – до хрестителя підходили охочі, вони сповідали гріхи свої, і потім сповідальника омивали водами символічного очищення. Відбувалося те, що являлося собою прообраз теперішньої сповіді, новозавітне таинство покаяння. І перед цим дійством Іоанн промовляв «Покайтеся, – наближається Царство Небесне, – ученік плід, гідний покаяння». Смисл проповіді опаляв в тому, що неможливо без покаяння увійти у Небесне Царство». Не можна з нечищими душами зустріти Христа Месію. І він раптом бачить, що через серед числа інших людей підходить до нього Ісус, навіщо Він тут? Для чого безгрішному обряд покаяння? І тому і дивується. І Слово Боже про це свідчить Іваніт Матфея, 3 розділ. Тому він, він пришкоджав і говорив: Я повинен хреститися від Тебе, і ще тобі йти до мене. А Ісус відповідав і говорив Йому, допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив Він його. Отже, Ісусу належить щось виповнити, доповнити, довершить доповнити. І у цих словах Іоанн що відчув те, що змусило допустити Ісуса до хрещальної купелі. Що ж тоді насправді відбулося? Івангелій нам свідчить про те, що був голос Отця з неба і відіння Духа у вигляді голуба. Що ж означало це відіння? Води Іордану, в якого погружалися ті, зановрювалися ті, які приходили з покаянням, символізували води гріха, мертві води. І от у цій самій води. Сходить Господь, навіщо? Для того, щоб прийняти всю цю мертвість, всю цю ношу гріха на себе, повністю зняти з людей і повністю перемістити на себе. І ще Ісаї проговорив із лебиновіків: Він немочі наші узяв і болі наші поніс. Таким чином, що люди спустили, так би мовити, з чорних труб своїх душ, Ісус прийняв на себе. А води, які перетворилися були на мертві, знову стали живими. І їм повернулася первинна чистота, як у Раю Божому. І Господь таким чином взяв на себе усю, увесь загальний людський тягар гріха. І якщо ця реалія невидима, вона була недоступна баченню людини, то біси, які живуть гріхом, які живляться енергією гріха, на це віддергували миттєво. Про це можна дізнатися, якщо ми відкримо Євангеліє від Марка. Там говориться, і зараз, російський варіант, немедленно й повів його дух у пустиню. А Матфей, івангеліст, уточнює причину, щоб диявол його спокушав. Таким чином, Ісус став у ролі козла відпущення, який у старозавітню пору, на якого самолічно кладалися гріхи, і потім цей козел з цими гріхами заганявся в пустелю геть. Тоді таке питання. Чому диявол раніше Ісуса не спокушав? Чому він раніше цього не робив? І чому причина такої негайності зараз настала? Відповідь дуже проста. Тому що він раніше Ісуса просто не бачив. Я трохи поясню, що це означає. Ну, скажімо, людина не бачить ультрафіолетового приміння, інфрачервоного, тому що ці хвильові спектри, вони не мають нічого спільного з полним зором нашого бачення. А те, що бачить людина звичайно, не бачить дальтонік, тому що, скажімо, такі кольори, як червоний там, чи оранжевий, не мають нічого спільного з повним зором бачення дальтоніка. Тепер питання, а що спільного в полі бачення Бога і сатани? Є що спільне між тим, що бачить Сон Святих у Царстві Небесному і мешканці Царства Пекельного? Що спільного у світла стемрі апостол, то, звичайно, нічого є спільного. І тому, тому природа Христа не має нічого спільного з природою духів дух пітьми. І таким чином Ісус для сіл Бесівських виявився, по суті, людиною невидимкою. Тепер дивимося, що відбулося після хрещення. Ми бачимо, що біс на нього накинулся, негайно накинулся його спокушати, тому що біс побачив гріх, гріх, який вже з'явився на Ісусі. Але в одному біс, біс все-таки серйозно помилилися, тому що ці гріхи виявилися не в ньому, як у всіх нас, а лише на ньому, але вони так і не вийшли в єсто гріха. Душа Ісуса залишилася непіступним. А от познущатися ці гріхи спомоглися з усіх сил. Той, який присвятив себе на службу людству, який визволяв людей від, від страшних бід, який ізсилював від різних хвороб, він став предмет, предметом наруги і, нас, і насмішок. І кульмінація цього, цього дійства – це жахливе страждання на, на Христі і смерть Бога людини. Але... Насіння гріха, або як називається, в, одні, в одній із вечірніх молитв, сім'ят, хто молиться вечірні молитви, там є такі слова, сім'ятлі во мені єсть. І ось це насіння гріха, яке на, всі, на себе зав Ісус, не проросло. Господь не дав йому можливості це вчинити. Тому смертоносне насіння гріха виявилося мертвим. Христос смертю, смерть поправик співається в таборі Пасхи. Тобто Христос своєю смертю сокрушив жало смертю. Гріх розбито, життя торжествує, Пасха. І таким чином Хрещення Господа стало початком його невидимих тортур з боку сил пітьми, яке тільки почалося з покусами в пустелі, але не завершилося, тому що те, що не вдалося д'яволу безпосередньо зробити у пустелі, те продовжує чинити через невірних Богові людей. А що сталося із водою Йордана? Як вже говорилося, воді була повернута первоздана чистота. І вони перетворилися із мертвих вод у цілющі води життя. І 19 січня, як ми знаємо, це свято. А свято для православної свідомості – це є не спомин події, а прилучення до реальності того, що відбувається тут і зараз. Днесь, вот освящается естество, співається в цей день. Тобто днесь, сьогодні, зараз, у семитя. И тому люди, з усіх усюд, в цей день приходят до храму, вони не відчувають, що відбувається щось особливе під час богослужіння, під час водосвяття. І вода – це теж особлива. Хоча, звичайно, більшість із людей неспроможні богословські це пояснити, але вони серцем відчувають, що це дійсно так. Та й досвід показує, що якщо ця вода зберігається в належному посуді, у благові не зберігається, вона не втрачає своїх властивостей, свіжості, чистоти, навіть у спеку. Отож, святкуємо разом, благовійно вшануємо цей день, черпаємо цю воду, щоб і пити і крепити оселі оцим дарунком від рая Божого. Нехай душа християнська іскриться, як ця йорданська водиця.